فعلا ما بيكملش وقت بسيط وممكن فعلا يعني نفتقده يعني وده نزل وهي واقفه كمان يعني الكيس نزل وهي واقفه والحد الصردي مقطوع بالراحه ما تخافيش ما تخافيش احنا هنفوقه وهساعد معك ايوه صوته طلع اهو صوته طلع فيعني شايفين حضرتك اذا كنت ولد